تعرف على السايبر بانك بانك هو نوع أدبي يندرج تحت تصنيف الخيال العلمي القصة عادة تدور في مدينة، سواء أرضية أو فضائية أو بحرية ذلك اختياره لكن لازم في الأمر أن تكون مدينتك هذه متطورة تعوج بالآلات والاختراعات التكنولوجيا الحديثة بانك يطلق العنان لوحش الخيال العلمي بداخله فعندما تكون على وشك إنشاء مدينة من هذا التصنيف، تتاح أمامك كل الخيارات لإستعمال خيالك كما تشاء، لا حدود ولا قيود لما تخترعه من آلات شاط أن تكون حديثة ومستقبلية، سيناريو قصص السايبر بانك عادة ما يرتكز حول الصراع بين الذكاء الإصطناعي المتسللين والمخترقين وبين الشركات الصناعية العملاقة. لك الحق بتطوير شخصيتك كما تشاء غير انها عاده تلتزم بالذكاء والعبقريه في سايبر بانك نرى وجودا الاليين بكثره الذكاء الاصطناعي والاطراف الاليه الاصطناعيه لهذا ليس من الغريب ان تكون لشخصيه من شخصيتك يد اليه او عين اصطناعيه وهكذا مجتمعات سايبربانك بنك تعاني من الطبقية دون أدنى شك، بالطبع هنالك الأغنياء ومن يعيشون حياة رفعية وهنالك الفقراء الذين يعانون من أيام بائسة، سواء أستشعر بطل قصتك من الطبقة الغنية أو الطبقة الكادحة الفقيرة. ذلك اختيارك